طوبى لمثلك حافظ القران طوبى لكم بمحا... قصص اسلاميه وتاريخيه اكرم بقوم اكرم القران وهبوا له الارواح والابدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستان زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيان رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان أصيب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بداية دعوة الإسلام بالهم والحزن والغم لانقطاع الوحي فلم ينزل إليه جبريل عليه السلام عدة أيام لحكمة جليلة لا يعلمها إلا الله عز وجل فبدأ الكفار بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم زوجة أبي لهب فكانوا يقولون يا محمد ودعك ربك وقلاك وانقطع عنك وحيك الذي تزعم به أنك رسول إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك فأنزل الله عز وجل قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فلهذه وهي ولسوف يعطيك ربك فترضى سورة العظيمة فضائل عديدة وعجائب مديدة فهي سورة السعادة والبشرى قال بعض العلماء إني قرأت آية إنها لعجب العجاب فقد قرأتها إحدى وأربعين مرة فما مرت إلا ساعة وأعطاني الله عز وجل البشارة ورفع عني غمي وحزني وأرسل لي ما أنتظره منذ فترة وأسعد قلبي فإنها لآية عجيبة هكذا قيل ففيها يقول الله عز وجل لنبيه الكريم يا محمد ولسوف أعطيك حتى ترضى فعطائي ليس له حدود فلا تخف ولا تحزن ولا تقلق فإني قريب منك فمن كان في غم أو هم أو ينتظر بشارة فليقرأ السورة فإذا وصل إلى آية ولسوف يعطيك ربك فترضى قال أحد العلماء فيكررها إحدى وأربعين مرة ثم يكمل السورة فستأتيه البشرى بإذن الله وللامانه العلميه مشاهدينا الكرام فقد سئل مركز الفتوى بموقع اسلام ويب عن فضل سوره الضحى فاجاب لا نعلم حديثا ثابتا صحيحا او حسنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على فضل سوره الضحى ويكفي المسلم ما ورد من الاحاديث في فضل قراءه القران الكريم عموما لذا مشاهدينا فان العهده في الروايه المذكوره تعود على قائلها، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً، فإن مما يفهم من سورة الضحى، التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها تصريح إلهي رباني، وبشارة من الله تعالى من فوق سبع سماوات، أن الله عز وجل لن ينساك أبداً يا محمد، فهو أهل الرحمة والعفو والمغفرة والإحسان، فسوف يجزل الله عز وجل لك العطاء الوفير حتى يرضيك في الدنيا والآخرة، فلا تقلق ولا تحزن، فربك لم ولن ينساك، وقريبا سوف يعطيك ربك عز وجل ثوابا عظيما حتى تصل إلى سعادتك وتصل إلى رضاك، قال الله عز وجل في هذه السورة الكريمة، يا محمد، ألم تكن يتيما بلا أب ولا أم فآواك الله عز وجل في كنفه ورعايته ألم تكن ضالا فهداك فقد كنت لا تدري ما هو الكتاب ولا القرآن ولا الإيمان فعلمك ربك عز وجل ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فكن رحيما يا محمد باليتيم ارفق به وأحن عليه فهو لم يعد له في هذه الحياة من يحن عليه فقد مات ابواه اللذين كانا هم مصدر الحياه والحنان والعطف له في هذه الحياه فعامله بالحسنى ولا تنهره ولا تسئ معاملته واصنع به ما تحب ان يصنع الناس مثله معك في ولدك من بعدك ولا ترد طلب السائل قدر استطاعتك ولا تنهره ولتقل خيرا له او لتصمت فالكلام الطيب خير من أن تعطيه المال وتجرح مشاعره فقل دوما الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه فالحمد لله دائما وأبدا أولا وآخرا بدءا وانتهاء، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله الذي أنزل سورة الضحى، وأنزل القرآن كله، وعلمنا، وفهمنا، وبصرنا، وبشرنا، ووعدنا جنة، نسأله تعالى الجنة، ونعوذ به من النار، فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا، وأخلص نياتنا، وأحسن خاتمتنا،